Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Asi tak 400 let před Kristem se v České kotlině usadili keltové. Byli moc šikovní a ty nápady. Tak Třeba z kalhoty až k praktickému využití. Hotová revoluce v odívání. Podívejte, co my to v umíme. Třeba kolo, to je horká novinka. V obci 50. Piráte. Časem to bude chtít dopravní předpisy. A tohle podívejte, hrnčířský kruh. na se. Není už trochu přepracovaný? <sýklarí> Sousedé, Co si zase jednou tak vyjedna výlet? ja ha ha poznávací zájezdy, například jejich obdiv v antické kultuře, neznal mezí. Spaste se útěkem! Strašný bojové se blíží! Keltům, kteří žili u nás, Římané říkali bojové. To v překladu znamená strašný. Podle bojů vznikl latinský název naší země Bohemia. Že by to znamenalo strašná země? Hmm, asi špatný překlad. Z každého výletu si jako správní turisté vozili suvenýry. Krásná dovolená, ještě nevím, kam příště. Letové byli odvážní bojovníci, skvělí obchodníci a nedostižní řemeslníci. Prý jim k tomu pomáhala i kouzla. <těk>